Vítejte u pořadu Hledá se lídra. Kdy už jak název napovídá, budeme hledat lídr. Šest odvážných soutěžících se vypadne nejen s nelehkými úkoly, ale i s nekompromisní a genderově vyváženou porotou. Ve složení... Karel Strachota, Jindři Šílo, Sylvie Lodr a Veronika Sedláčková. A s komentářem. a Janka. Jak využít dosud nevyužívané místo? Budou muset zvládnout komunikaci s místními i sami mezi sebou. Vedení týmu. Zodpovědnost. Člověk, to spojuje. Silný člověk a jde za ním dav. Zodpovědnost. Vůdce. Obec dolní studenky. Já opětkově jsem si dal tu práci, že jsem našel kde to je, prosím tě. Janku, koukám no. Kdybys nevěděl, je to hnedka nad Brníčkem. Nad Brníčkem? Mm. Tak pojďme do dolních studenek. Máme školu, která je zrekonstruovaná. Máme tady hřiště sportovní, nicméně máme tady obrovskou zahradu která je už taková uh, velmi letitá, stromy jsou letité a vůbec i ty atrakce jsou letité. je jediné dětské hřiště, které i před rekonstrukcí má tři Michelinské hvězdy. <laughs> a uvažujeme o tom, že tady vybudujeme něco nového. No a to něco nového je teďka na vás, abyste vymysleli, jak by se ta zahrada dala využít. To by mohli promítat nějaké večerní kino. No vidíš to, spojí to z univerzitou třetího věku. <laughs> Ale ty od nějaké večerník, jenže vystupujeme na tu zeč to je bílé skoro ne? Ne, to Fakt, zlo... že jako na to, na to léto by to šlo využít. No, jako Podívej na to, tu no, tam přesně, chci... to, přesně to, myslím. to je tam místní kultura. Přesně tohle tu dáme i na to hřiště. Uh, ambice být úspěšný, já jsem uh, od mlada jsem byl v podstatě hodně introvert, a to mi přetrvalo asi až, no, asi až do 15 let. A pak jsem absolvoval pár soutěží a to mi dost změnilo pohled na svět. Takže od té doby jsem začal být trochu víc angažovaný, měl jsem trochu větší cíle, protože mi jako to, že jsem jako zvládl v podstatě být z tomu újezdu a dělat práce v bahně a já nevím, co všechno, tak jsem si řekl, kurva, proč bych nemohl zvládnout ještě něco víc? Že? Myslím si, že jako ve chvíli, kdy je člověk lídr, tak jako pokud chce být lídr jenom proto, že chce být lídr, tak si nemyslím, že to je dobře. Myslím si, že ta myšlenka, ta idea by měla být hlavní. Chtěli bychom se ptat, co tady na té zahradě byste chtěli mít třeba. Nebojte se nám to říct, protože my to je, budeme se snažit vám by ty přání splnit. Takže cokoliv. No, když se kouknu na věkové rozložení této třídy, tak dovedu si těknout že nejvíc by tam chtěli mít tebe a nějaký YouTubeový festival. Motokáry, Zkluzavku, zkluzavku. Golfový hřiště. Kolotoč. Na ježdění, cestičky. Prolézačky. A ještě, něco? ještě ne, už nic? Jako, co bys tam zakomponoval? To je jako cokoliv, co byste tam dal? Výčep. správně. Chtějí tady motokáry, výčep, prolézačky, cestičky, lanovku, skluzavku, parkoviště, branky, koloběžky, bludiště, zahradní domečky, parkour tady chtějí, bazének, židličky. Výčep, vole, heliport. Výčep. No. Je, to je toho hodně. dost. Se líbí, jak ten výčep zařadili vlastně na druhý místo, takže předpokládám, že ve finálním projektu tam fakt bude výčep. To se mi líbí, to. <sklou> blbý je, že až se Evropská unie dozví, že jsme dětem na zahradu školního hřiště posadili výčep, tak nás podle mě jako vyoutujou z Evropské unie a nebude potřeba žádný chexy. Tereza s Jakubem, který se vypravili do obce Libina. Pane starosto, slyšíme se, jakou máte záludnou otázku na naše soutěžící to je za budovu? K čemu ta budova sloužila? Jestli jste to poznali. Ten nápis už tady není. Když jsem chodil do školy, tak jsem chodil taky na Ledňáčka, takový známý film to byl. Kino. Je to, kino jo? Ano, ano. Fakt. Tady to moc neudržujete, pane starosto. Co jsem vám to tady ten prostor čeká na využití? Jasně, jo. 30 korun, 30 korun, tak by. Být nejmladší je trochu zvláštní, ale nepřipadám si v nějaké nevýhodě nebo tak. Mně končkem je politika. Ví to hodně lidí, co mě zná, a nevím, o politiku se zajímám hodně. No. Pro mě je lídr ten, který dokáže, za kterým jdou lidi, který dokáže lidi nějak natchnout, nějaké spojit. Když použiju nějakou sportovní tematiku, tak je to prostě ten, ten člověk, který, když se třeba tomu týmu nedaří, tak je dokáže nějak zvednout, nějaké stmelit, nějaké nabudit. Tak dámy, máme dotazy na vás. Můžete sem na chvilku, prosím. Já tady nikdy nechodím, že by tam bylo, by bylo hezký. Ne, bych no nejlepší, kdyby to bylo kino, jak lisi. Jak vždy. Jo, jo. Je klub pro mladý, tak nevím jestli... Možná šlo, no? Jo? Můžná. Bych to bral... bral byste, no vidíte. A s váma bych na rande. Bys... S váma se na rande. Já teď jo. Dobře, tak jsem. Tak co byste udělali s kinem tady? Trampolini. Trampolini. atrapark, Kino. Dinopark. Kino. kino. Dino park. kino. kino. Neříkám, že se dneska to stávalo nějak extrémně často, prakticky se to nestalo, ale já jsem navrhnul nějaký bod, Terka navrhl nějaký bod a my jsme museli najít to něco mezi takhle. No. Takže prostě to schodování trvalo, chvíli, trvalo pak. No. Ale pak, pak jsme vždycky se na něčem udělali jsme nějaký kompromis. Každý má svůj názor a za ním si stojí a, a dělat občas kompromis, to bych řekla, že, že je taková nejhorší věc. No, asi mě nejvíc zarazilo, že na tenhle projekt chtějí 10 milionů korun. To 10 milionů, mě to připomíná milionáře trošku. Myslím, že Vladimír Čech by zvedl obočí. <laughs> tak se podíváme se, co dělá obočí Sylvie Loder na, na částku 10 milionů a projekt Terezy a Jakuba. Třeba anu. v Liberci, v takovém tom kyně Varšava, anu. kde lidi se normálně na udupané hlídě, na takových hrozných. Je to také samozřejmě punk, úplně šílený, ale jako má to jistý kouzlo, a lidi tam prostě jako chodí. Plus, Když jdete do nějaké hipsterské kavárny tady v Praze, tak to jsou téměř jako neobydlený sklad, kde lidi se dějí na nějakých židličkách. Jinými slovy, je fakt nutné, aby to stálo 10 milionů? Pohlíželi jsme to taky těletním způsobem a hrozně, hrozně jsme se museli krotit v tomhle, protože přesně chodíme do kina v Praze, nebo já sám miluju chodit do Artových kin. Ale ta Libina na tom upřímně takhle není. Jako li, v Libině lidi nemají zájem o to přesně si sednout jako v biooku do rozpodající se kabrioletu. Opouštíme hipsterské kino s kabriolety a vyrážíme do obce, mám ji tady napsanou, do mladého smolivce. Kde je mladý smolivec? To mám tady taky. Mladý smolivec, to je kousek od lnáře, stále nevíš? To je mezi Blatnou a Nepomukem. A tam už nás čeká Zdislava a Marek. Připravili jsme vám krásný úkol a to, abyste nám z naší bývalé radošické školy připravili projekt na nějaké zařízení, kde by mohly být umístěny byty pro seniory. Tím, jak budou nevlastníme, tak vlastně ani nemáme žádnou šanci nad ní moc rozhodovat. A to to, co by se nám líbilo. A za kolik by se to dalo odkoupit? Já si myslím, že poslední nabídka byla kolem 400 tisíc. Jinak obec tuto budovu prodala uh, před 20 lety, asi Lesům České republiky, nebo před 30 lety uh, jí prodala za 20 tisíc. No. Já si myslím, že jsem optimistická a umím se za sebe udělat srandu. Dřív než na ty míchy chyby přijdu ostatní, tak ji mi radši hned řeknu. Uh, pak si myslím, že jsem docela cílevědomá a když uh, se pro něco zapálím, tak si myslím, že mi to fakt vydrží. Momentálně ještě obchodně zastupuju fotokoutek a jednoho kameramana, plus ještě dělám sales managera v projektu SoCite. je to škoda, když to vidíte, jak to chátrá. A myslím si, že i ty byty kolem je i zahrada, že jo. Lidi, kteří se nemohou vlastně už starat o svou domácnost, takže by to tam mělo jednodušší. Tak... Já, já nevím. Spousta v těchto okolních obcích těch seniorů vlastně byly prostě v chalupách třeba sami, že? Mm -hmm. Takže určitě, určitě, když by vlastně tam bylo něco jako pečovatelský mm -hmm, dům nebo nevím. něco, takže určitě by to pomohlo. Jo, můžeš. Dě se podívám. A myslím si, že když zkloupíme, Problematiku toho, že ve městě máme staroucí obyvatelstvo a máme tady tento nádherný, leč trošku schátralý objekt. Můžeme tento objekt nádherně zrekonstruovat a udělat z něj komunitní dům pro seniory. A to hřiště. V prostorách, které vidíte, se bude nacházet nové dětské hřiště. Děti budou potkávat seniory, seniory budou potkávat děti. Zde se nacházíme ve druhém patře, kde jsou třídy? V prvním. V prvním? Jo, to bylo přízemí. Máte movie maker, že by jsme to ještě tak vystřihli? Já tohle z toho vystřihnu. <laughs> Nejslavnější věta Stevena Spielberga. Má, máte movie maker, že by to ještě tak vystřihli. Citát slavného stárnoucího seniora Senior. z... Podle mě cenově se nám to v pořád šplhá výhod. Jde to trošku vejš, a Karol Strachota stále zachovává úsměv na tváři muž tisíce košil a jednoho úsměvu. <laughs> Chci říct, že tuhle košile jsem ještě neviděl. Jak se vám spolupracovalo? Byly nějaký momenty, když se Zdislava říkala, že, vás, že máte plné zuby a obrázně. Měli jste tam nějaké takové kritické momenty? Určitě ne. Já si myslím, že jsme se spíš velice dobře doplňovali, protože já studuju střední průmyslou školu, tak jsem spíš technicky založený typ a Zdislava pracuje v lidových novinách, takže na ty průzkumy s těmi lidmi byla naprosto ideální, protože má velice dobré otázky a jakýkoliv, jakoukoliv informaci si dokáže velice dobře Zatím Zatímco já jsem tady připravil tu prezentaci. Jo, to, bylo, to byl záměr, že jste se rozdělila. Vy jste šla, šla, šla do a téma, a terénu a vy jste seděla u my počítače. Byli, my jsme byli v časovém presu. Tak vy byste taky měli být v tom terénu, že To nebudete moct sedět jenom u počítače, jaký budete muset s těmi lidmi mluvit? Já jsem na mluvení s paní starostkou, odhadování těch rozpočtových cen, mm -hmm. dokonce jsem mluvil kanceláře, kolik, by, kolik to díky tomu se potom mohli stanovit ten rozpočet na těch 12,5 milion korun. Soutěžící nakonec představili své projekty místním zastupitelům. Což jsou ti lidé, kteří nakonec rozhodnou, jestli na ten projekt peníze dají nebo ne. Ale pro nás je teď zásadní, koho pošle dál naše porota. Pokud vypadne jedno děvče, tak máme čtyři chlapce ve finále, nebo v dalším kole Ještě a jedno Ještě stále dě... to poznám. Jedno, jednu, co? Ještě stále to poznám. Co poznáš? Co? Chlapce a děvče. Jíž, ne, a já prostě nejsem žádná džendrová policie, bych jenom tady chtěla zmínit. A zejména je to prostě tak, že ty kluci, tyhle ti, co postupují, jsou prostě jako skvělí. Takže postupuje Marek, Viktor, Matěj, Zdislava a Jakub. Tereza je skvělá, je trošku cítit, že je výrazně mladší než, než ostatní soutěžící, ale ráda bych chtěl že má zpřejmě velký potenciál a že předvídáme velkou budoucnost. V příštím díle uvidíte tajné úkoly, neznámé místo a pět unesených soutěžících. Tak příště uhledá se lídr, se těšíme, ahoj!